No to zaczynamy! Lights! Kamera! Action! Prime Orkiestra Film Symfo Show! Акції, яка допомагає збирати Кошти для придбання гуманітарної допомоги, для придбання саме зараз каретки, тобто карета медичної допомоги, для деокупованих місць Харківської області. І друге, це дуже важлива частина, ми займаємося інформаційною діяльністю щодо того, що відбувається зараз саме в Україні і саме ми в Ми відчуваємо допомогу від усіх, з ким спілкуємось, десь і від поляків, і німців, і від Прибалтів, всі дуже і всі стараються нам допомогти. Так, а дома, на жаль, ми не маємо змоги робити, бо буквально вчора у нас йде концерт, і саме цей час по, Харкові, по Харкову прилетіло 9 ракет. Які, які можуть бути там зараз концерти? На жаль, на жаль, на жаль зараз отак. От Але ми чекаємо, коли ми повернемось, і у нас буде день перемоги, і ми на найбільшій площі в Європі, в Харкові, зіграємо наш перший концерт». Прайм Оркестр знову перебуває в Рославі, адже кожен їхній візит, кожен їхній концерт це є така певна культурний вибух, такий, так, з точки зору, як загалом представлення музики, так і представлення України, представлення українських новітніх трендів, новітніх технологій. І це дуже-дуже радує, звичайно, що, як ми бачимо, що місць завжди важко зловити, тобто місць практично ніколи немає. Це дуже важливий захід, навіть з точки зору як представлення України на Нижній Сілезії, так і з точки зору культурного наповнення.